آیا کارمندان خود را میشناسید. روزی مدیر یکی از شرکت های بزرگ در حالی که به سمت دفتر کارش میرفت چشمش به جوانی افتاد که در کنار دیوار ایستاده بود و به اطراف خود نگاه می جلو رفت و از او پرسید: شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می جوان با تعجب جواب داد ماهی دو هزار دلار. مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد، و از کیف خود شش هزار دلار را درآورده و به جوان داد و به او گفت این حقوق سه ماهه تو، او رو و دیگر اینجا پیدایت نشود. ما به کارمندان خود حقوق میدهیم که کار کنند، نه اینکه یک جا بی‌استدلال بی کار اثرافت نگاه کنند. جوان با خوشحالی از جا جهید و به سرعت دور شد. مدیر از کارمند دیگری که در نزدیکیش بود پرسید آن جوان کارمند کدام قسمت بود کارمند با تعجب از رفتار مدیر خود به او جواب داد او پیک پیتزا فروشی بود که برای کارخانان پیتزا آورده بود